Από το 2010, ένα νέο λογισμικό ανατρέπει την τοπική αγορά τροφίμων στη Γαλλία. Ο ιδρυτής Ludovic Μπορεπέρ ήταν προγραμματιστής και τα πεθερικά του, αγρότες. Αντιλήφθηκε ότι το ίντερνετ θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στις τοπικές αγορές και δημιούργησε το λεγόμενο «panier local», δηλαδή ένα τοπικό καλάθι αγορών. Αρχικά, το λογισμικό επικεντρώθηκε στις online παραγγελίες. Όμως σήμερα είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για να οργανώνει τη διαχείριση, τη διοικητική μέρημνα και το εμπόριο. Εκτός αυτού, όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι οικονομικά προσιτές και προσαρμόζονται σε μικρούς παραγωγούς και επιχειρήσεις τροφίμων. Επαγγελματική ποιότητα με μικρό κόστος. Εκτός από τους μεμονωμένους πελάτες, η Panier Local παρέχει τη δυνατότητα και σε γεωργικού συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών τροφίμων να μοιράζονται το κόστος του λογισμικού και να το χρησιμοποιούν με μηνιαία συνδρομή η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Η Manzer Bio είναι μία από αυτούς τους πελάτες και εκτιμά πολύ την ατομική υποστήριξη στην εφαρμογή του προγράμματος. Η Ludovic Steam προσπαθεί να ικανοποιήσει κάθε πελάτη με μία συνεχή μεταξέλιξη του λογισμικού. Κάθε πελάτη εγκαθιστά το λογισμικό στη δική του ιστοσελίδα και έτσι μπορεί να κάνει παραγγελίε σε μια εικονική επιχείρηση. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για νέε άμεσε επαφέ μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών και μπορεί να μειώσει καυσαέρια και απορρίμματα τροφών επειδή η παραγωγή προσαρμόζεται πάντα στι πραγματικέ ανάγκε. Το λογισμικό διαχείριση μειώνει τι διοικητικέ εργασίε, δημιουργεί νέε δραστηριότητε στα αγροκτήματα και ανηγημένε αγορέ. Από το αγρόκτημα στο τραπέζι, μέσω ίντερνετ. Αυτό είναι το εμπορικό σημά της Panier Local.